Mane neka odu za uvek ostat poslednji I ove suze što prolivam idu posljednjih Imo sam slove ali oni su nestali I braću hteo bi da vidim mali nema ih Ma neka odu za uvek ostat ću ove suze što prolivam idu posljednji Imo sam slove ali oni su nestali Da vidim, ali nema ih I osmehvene mi, ja samo čekam bol da stane Ja samo brojim danje, vreme sve je manje Treba mi led u grudima, samo da ugasim flamen Ne smijem da plačem jer curi vrijeme ko krv iz rane Nema me, nema, na sve sam spreman Suzeva ne dam, život je jedan A gde je sreća? Čeka. Ne smijem da plačem jer hoću sve iz početka Kole to bi me žar jer sve gledi ko film A gde posljednji trak kad se otišlo s njim ko prest Zamlik i za sekrizam ja, ovo je posljednji krik, a neka odu zauvek ostat ću posljednji i ove suze što prolivam idu posljednjih i moza stovi ali oni su nestali i braću htio bih da vidim mali nema ih pa neka odu zauvek ostat ću posljednji i ove suze što prolivam idu posljednjih i Rađu teo bi da vidim, mali nema ih Dođi, digni me kad padam, padam Sada kad je tmurno sve Više ne mogu da sanjam, sanjam Ali menjaju se uloge Da te vidim, bar još jednom noćas odlazim Pre, pre nego što sva ne zora koraci Tvoji prate me, al' znam Moja si, moja si A ja samo tražim ljubav, sve je gluma Sa ljubim da negde odlutam Isleteo sam suma, noću budan Ove noći bih biću od biću od biću od sutra a kad padam sad kad je se U teme noća zde sam gotovo je sve, a ja kao da bez nas duša prazna je, i noća zvezde padaće samo zbog nje. i kasno je zakajanje, i kasno zarne. Nama si stop I mešam bo sa vodkom Da bude mi bolje Bar tren Samo potvom A bit će samo potvom Moj život je gotov Ako napustiš me Samo potvom A bit će samo potvom Moj život je gotov to, Ako napustiš me Ti di dini me kad pada Sada sad kad je tmurno se